12 година дня. Центр міста. Збирається черга людей. Це переселенці з села Киселівка, що наразі перебуває під постійними обстрілами російських військ. Всі вони попередньо зареєструвалися для отримання гуманітарної допомоги від організації «Джавелін». Один з керівників Валерій Ліщук розповідає про роботу організації. «У нас пакунки від 8 кг. Туди входить цукор, борошно, крупи, консерви. По можливості солодкі, якщо є, видаємо кожен місяць ВПО. Буває трохи затримка, якщо ми в минулому місяці видавали 10-го числа, то в цьому місяці вже 15-го. Як правило, всі старостати мають свої групи, і відповідальні особи повідомляють всіх. Та й люди між собою. Спілкуються, сарафан на радіо передає швидше, швидше, ніж вайбер. Також організація надає гуманітарну допомогу людям, які залишилися жити у зоні бойових дій. Про початок співпраці з організацією «Джавелін» розповідає староста Киселівського і Максимівського старостату Іван Волько. Кисельовка була в окупації, а 1 ОТГ ну, вже вийшла, з окупації не було. І туди от, Валерій Ліщук, почав доставляти продукти. Так я с ним познакомился, прямо из Заселья, из Первомайского старостата брал продукты и возил себе в село. С Киселевского старостата около 400 человек находится в Николаеве, Николаевской области. Ми зібрали списки цих людей, підтвердили їхнім ВПО. Перша видача Киселівцям була організована 12 серпня. Списки з майже 400 людей розбили на два дні, аби уникнути скупчення людей. Переселенці з Киселівки дякують волонтерам за допомогу. Кажуть, це суттєва підтримка для людей. Другий раз отримуємо допомогу ми. Вистачає всього нам. Велике дякую. Якби не ця допомога, то нам було б дуже скрутно. Хочемо додому. Забезпечити пальним засобами гігієни, ліками і продуктами волонтерам допомагають військові обласна та районні адміністрації, інші військові державні адміністрації, низка організацій і підприємств, таких як Червоний Хрест, Кічен Колос, Аміна Гріфель, а також небайдужі земляки. Волонтери планують і надалі допомагати жителям Первомайської селищної громади. На черзі Новоконстантинівський та Новомиколаївський старостати. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.